На стадіоні Локомотив о 10 годині зібралися студенти 14 міських закладів професійно-технічної та вищої освіти. Викладачів університетів, коледжів та вчителів шкіл відзначили за підготовку і проведення різних спортивних змагань. З -поміж них – вчитель фізкультури з гімназії номер 104 Юрій Кравченко. Фізичне виховання, фізкультура у школах Дуже важливо. Уроки физкультурюють дітей три рази на неділю, у нас ще є один час спеціалізації – це додатковий час, де діти вибирають собі якийсь модуль і займаються своїм улюбленим видом спорту. Діти відгукуються дуже, як кажуть, гарно, вони на уроки фізкультури аж біжать, біжать, передягаються, заходять в зал і повагою з яким весіллям працюють. Сидачів на скіміках у нас немає. Тільки там може якийсь збільнений там по здоров'ю. Для студентів-учасників заходу влаштували ранкову руханку. Студент Андрій Дуднік навчається у Національному університеті Запорізька політехніка на факультеті комп'ютерних наук і технологій. Каже, любить спорт і вихідними бігає. «Мені подобається для себе, для здоров'я. Здоров У мене знаходиться для цього час все одно, хоч і навчаюсь. У нас в університеті двічі на тиждень фізкультура». Із другого класу грає в футбол студент Олег Чередніченко. В Донецькій області місто з Мората Донецькій області місто Селидове. Там у нас зараз команда. Минулого року побудували стадіон і зараз проводять змагання районі та обласні. Я навчаюсь на факультеті управління фізичної культури та спорту. Для мене майже завжди був спорт на першому місці. 2018 року, Україна... З 2018 року Україна приєдналася до святкування Міжнародного дня студентського спорту і отже четвертий рік ми проводимо цей захід. У всіх регіонах України сьогодні проводяться регіональні спортивні свята. Це наше свято проводиться у рамках Олімпійського тижня. Щороку у нас вдається залучити більше студентів, викладачів не тільки для проведення заходу, а й спортивно-масових заходів участі у змаганнях. Це підвищує рівень рухової активності. Важливо, щоб студенти, школярі були здоровими, могли виконувати навантаження, які є у школі. Наприкінці заходу для учасників відбувся турнір з мікрофутзалу, присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Дар'я Пасіч, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.